السلام علیکم دوستوں کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ہم میرے چینل کا ایسے انفارمیشن پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیلائکن کو پریس کر دیں تاکہ میری یار آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی طریقے کی بات جانب لے کے جانا چاہتا ہوں جو میانی کے میدان پر ایک جنگ لڑی گئی یہ جنگ انگریزوں اور تال کے درمیان لڑی گئی تقریبا ایک برس قبل میانی اور دوا کے میدان پر یہ جنگ تال پور سلطنت کی آخری جنگ تصوتی ہے یہ علاقہ حیدرآباد سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کی مسافت پر ہے یہ جنگ انگریزی سالار چالیس نیپیر اور تالپیروں کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ ستارہ فروری اٹھارہ سو کے دن ہوئی جب میدانی میانی کے میدان میں ایک خون ریزی کی تاریخ رقم ہو گئی یہ جگہ چونکہ سندھ کا جغرافیہ انہیں کندھار کی زمین کا راستہ بھی فراہم کر سکتا تھا اور وہ دریائے سندھ بھاری ساز و سامان اور اسنے کی ترسیل کا کام آسانی سے کر سکتے تھے اس لیے ان کو یہ جگہ حاصل کرنا بہت ہی ضروری تھی اور انہوں نے اس کے لیے جان لڑا دی یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا یمیانی کے میدان میں انگریز اور طالبوں کے درمیان فوجیں مد مقابل آئیں صبح شروع ہونے والی یہ لڑائی کا فیصلہ چند دنوں میں نہیں چند مہینوں میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں ہو گیا جی ہاں بالکل آپ نے صحیح سنا یہ واحد جنگ تھی جس کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہی ہو گیا یہ بات تو صحیح ہے تالپور انگریز کی نسبت سات گنا زیادہ تھے مگر ان کو شکست کھانی پڑی شکست کھانے کی سب سے بڑی وجہ تالپوروں کے پاس تلواریں اور انگریزوں کے پاس اسلحہ اور برود سامان تھا چارلس نیوپئر کے الفاظ کے مطابق انہوں نے کہا چونکہ تالپور ہماری نسبت سات گنا زیادہ تھی مگر پھر بھی انہوں نے شکست کھائی تو اس کی سب سے بڑی وجہ اسلحہ تھا یعنی اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے تالپور یہ جنگ ہار گیا اسی طرح سے اگر آپ ہسٹری کی ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بلائکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے